Стефанія Семенюк показує місце, де знайшли останки її сина. Це стихійне сміттєзвалище біля села Гнилички. «Вони всі троє взяли, завезли на сміття і закопали його, бачите, на тим горбку його знайшли. Моя девістка побачила костомашку, і вона так витягнула, каже, то костомашка людини. А потім знайшла таст і все, і вже тоді трактор не рів, і вже почали городниками все розкопувати. І викопали вже, вже, вже, і вже там лежав череп, викопали, там один хлопчик викопав, мій син збирав жодні косточки, колеги його заріли, колеги його заріли в шмітнику. Першою кістки хлопця знайшла Оксана Семенюк, дружина його старшого брата. Вона показує фото загиблого Юрія і пригадує, коли востаннє бачила його живим. Він прийшов, наївся, побавився з малою, у мене ж була дитина на той момент. І каже, я, я йду, бо я не маю часу, маю гроші підзаробити. Я каже, куди ти йдеш зима на дворі, ну, які гроші в такий період заробити? Каже, та маю на діло з, з хлопцями, як і з якими хлопцями. Він так рукою махнув і пішов. І так він більше до мене не повернувся. За словами жінки, один із тих, хто закупав тіло Юрія – її кум. Він зараз за кордоном. Каже, розповів їй телефоном, як помер Юрій та що зробили з його тілом. І розповів мені все, сказав, що це правда. Що ми, я їх завіз туди, лишив їх там. Потім, каже, за деякий час я вертався їх туди забрати, бачу, що зайнулінь йде дорогою плаче Сергій. і каже, що сталося, він каже, Юра ну, погиб, що током забив його. Каже, ми сіли машиною, він йшов розказувати, так, ніби додому, людям йшов розказувати. Він каже, сідай в машину, їдемо, подивимось. І вони сіли, ще його брат сів, був разом з ним, рідний брат Віталік. І вони всі поїхали, каже, приїхали на місце, подивилися, що він ну, непритомний, каже, я почав йому робити штучне дихання. І каже, він ще видихнув, каже, і, і, і побачив, що він не живий, взяли його машину і вивезли сюди, каже, і закопали. Я кажу, навіщо ви його закопали? Ми просто були в шоці. Брат загиблого хлопця Володимир каже, як тільки брат зник, звернувся в поліцію. У 2004 році, 18 березня, заяву я написав. Ну, як виявилося, потім одна людина десь років було не знаю, коли він на пенсію пішов Андрій участковий, признався, що вони пошуку ніякого не робили. Ось це електрощитова, де ймовірно загинув Юрій, розповідає Володимир Семенюк. Від цієї електрощитової до місця, де знайшли хлопця, приблизно два кілометри. Володимир каже, не впевнений, що брат помер від удару струмом. По версії, як вони говорили, що тут все сталося, що його тут струмом забило. А тут сходи круті, всяке могло бути. Я думаю, і міг посознутися, міг впасти. Для чого тоді було ховати, для чого було спалювати то все. Не знаю, нехай слідство розбирається. Чоловік, який розказав, що вони з друзями закупали тіло хлопця на сміттєзвалищі, живе в селі Верхні Луб'янки, розповіла мати загиблого Стефанія Семенюк. Жінка каже, на дзвінки він не відповідає. Тому приїхала поговорити з ним на підприємство, де він працює і живе. Один із працівників сказав, що чоловік звільнився тиждень тому. Вони бояться, бо він є на місці, він аж трасається. Нагадаю, 15-річний Юрій Семенюк із села Сухівці під Волочиської громади зник в березні 2004 року. 2 серпня цього року сім'я почала шукати його останки на стихійному сміттєзвалищі за селом Гнилички. Копати допомагали односельці. Ці кадри вчора відзняв учасник пошуків Андрій Савчук. Поліцейські розслідують цю справу за статтею «умисне вбивство», розповів начальник підволочинського відділення поліції Микола Смакула. Зараз триває судове розслідування, проводимо всі експертизи, судово-медичну експертизу, тоді будемо визначати з подальшою кваліфікацією і саме процесуальними діями. Є у нас покази очевидців і учасників тої події у 2004 році. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.